Og det er ikke mange, der ikke der Jeg Thomas for Jeg skriver, jeg arbejder på en tegnestue i Aalborg. Jeg er projektleder og får i dag 46.000 kroner. Min chef har tilbudt mig 49.000 kroner for at gå på jobplan. Han siger, at han forventer, at jeg arbejder mere end 37 timer. Jeg er bange for at sige ja, for hvad går jeg ind til? Venlig hilsen Thomas. Velhilsen, Thomas. Thomas, der er noget din chef har fået helt gal i hals. Og der er rigtig mange af jer, der kløjser i det her nye jobløn. Så nu må I lige koncentrere lidt. Første meget vigtigt budskab. Du skal af arbejde mere end 37 timer i gennemsnit, når du er jobløn. Det står overrettet i den her det Her i overenskomsten. Så få lige styr på den. Fordi formålet med jobløn, det er, at det hele bliver sådan lidt mere fleksibelt, og I selv planlægger jeres arbejdstid og jeres arbejdsopgaver. Så kan det godt være, at man nogle gange arbejder mere end 37 timer, men så skal man så selvfølgelig andre gange arbejde mindre. Det er ikke rigtigt, at du skal arbejde mere end 37 timer. Det, det skal ligesom være i balance, det hele. Der skal være lige mange chokolader i hver dags her, arbejdstid og arbejdsopgaver. Oh, der er lidt for mig, arbejdsopgaver her, Tag med dem op. Så Thomas, du skal huske at holde regnskab med, hvor mange timer du arbejder, så du ikke bliver snydt, fordi det gør din chef altså ikke for dig. Og hvis du indgår den her joblønsaftale, og du arbejder mere end 37 timer som projektleder, jamen så er det da en dårlig forretning for dig at gå fra 46.000 til 49.000. Det var den. Nummer to meget vigtigt budskab. Du kan til enhver tid sige joblønsaftalen op med ens måneds varsel, Og det uden at det er slet blive sur på dig. Fordi i jordbland, der har du selv ansvar for dine arbejdsopgaver, og hvor lang tid det tager. Og det kræver tillid mellem dig og jeres ledelse. Og I skal kunne, I skal kunne banke i bord og sige, stop, nu vil jeg ikke mere. Og hvis ledelsen bare er ligeglad og, og sidder der og siger, nå, jamen så må I sige aftalen op. Og gør I ikke det, så har jeg én ting at sige til jer, så ved I selv om det. Har du spørgsmål, kontakt forbundet, arkitekter og designere, du ved hvor vi er.